Încă o mare putere intervine în scandalul momentului, decizie dur împotriva Rusiei, încă doi diplomaci, expulzabili. Ministerul Spaniol de Externe a anuncat luni ce expulzează doi diplomaci de la ambasada Rusiei din Madrid sublinierea liniere Ia sub autoritățile spaniole consideră atacul cu un agent neurotoxic asupra unui fost spion rus, în Anglia, un incident de o extrem gravitate, scrie de la Associated Press. Otăvirea lui Sergei Stripal sublinierei fiicei sale iulie, pe 4 martie, reprezintă în care grav la adresa siguranței noastre colective sublinierei dreptului internațional, a denuncat, într-un comunicat, diplomacia spaniolă. Madridul nu i-a identificat pe cei doi diplomaci, sublinierei în acest comunicat trimis pe e-mail. Însă cei doi au fost invitați să peresească teritoriul spaniol, precizează Ministerul. Statele Unite sublinierei numeroase state europene au anuncat luni, în mod coordonat. Expulzarea ale unor diplomaci râsulinierei, în semn de solidaritate cu Marea Britanie, care acuză Rusia ce este vinovat de atac. <fie> Moscova respinge acuzaciile, conform News <fie>